Ultima ori, Comisia Iordache a modificat legea privind statutul magistracilor. Comisia special pentru legile din domeniul justiciei. Condus de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat marci, 20 martie, un raport favorabil pentru modificările la Legea 303 pe 2004 privind statutul judectorilor sublinierei procurorilor, în conformitate cu decizia Curții Constituționale. Cea mai importantă modificare se referă la eliminarea presubliniere dintelui României din procedura de numire a presublinierei dintelui sublinierei avice presubliniere dintelui înaltei curci de casacie sublinierei justicie. Astfel, alineatul 1 al articolului 53 se modifică sublinierei va avea următorul cuprins presubliniere din tele, presubliniere din ci subliniere i presubliniere din ci de secția în alte curci de casacie, subliniere i justiție sunt numiți de ce tre secția pentru judectoria Consiliului Superior al Magistraturii. Dintre judecătorii în altei curci de casacie sublinierei, justicie care au funcționat la această instanță cel puțin 2 ani subliniere care nu au fost sancționați disciplinar în ultimii trei ani. După ce a trecut de comisie, legea va merge la vot, în plenul camerei Deputaților.